Tirsdag kom højesterets dom i sagen om de irakiske torturofre som blev anholdt af danske soldater og blev udsat for tortur af de irakiske soldater, og eller betjente, jeg ved ikke hvad de kalder dem, mens de danske soldater var stedværende. Højesterets siger, at Danmark ikke kan ifælde ansvar, fordi det var ikke en dansk mission. Det ligger væk på, at Danmark ikke var i krig med den irakiske stat på det tidspunkt, og derfor var det en mission, som det landet Irak havde bedt om hjælp til. For højesteret der havde to forsvarschefer afgivet supplerende forklaringer. og de sagde begge to, at selvfølgelig vidste de, at der kunne være tortur, men det vil også være synd for Danmark, hvis vi risikerede at stå til ansvar for, hvordan vi behandler folk fra andre lande. Og det var højesteret jo så, så er enige i. Landsretten havde dømt Danmark til at skulle betale 30.000 kroner i godtgørelse til de fleste af offerne, men det omgjorde højesteret. Der er videooptagelser af de danske soldater, som ser torturen, finder sted og ikke gør noget, men det mente højst ret ikke var relevant. De lægger meget vægt på, at det her var en irakisk mission, der blev udført af danske soldater, så derfor kan det ikke være Danmarks ansvar. De danske soldater var under dansk ledelse og tog ikke imod befaling fra irakerne, men det var en mission, som, som, som de udførte for Irak. Irakernes advokat havde påstand om at bevisføre, at altså landsretten der havde været mangelfuld, blandt andet fordi tolkene ikke talte det samme dialekt, som de afhørte. Og så var der blevet nedlagt påstand om, at den danske undersøgelse undersøgelseattenturen havde været mangelfuld. Højstræt lagde vægt på, at landsretten havde brugt 52 dage på, på afhøringer, og at der havde været tre auditørundersøgelser. Men Højstræt går ikke ind og kigger på, om grunden til, de det 52 dage, var fordi at tolken ikke var tilstrækkeligt kvalificeret. Og Højstræt kigger slet ikke på, om det her auditørundersøgelse var tilstrækkeligt uafhængig, og om offerne havde været repræsenteret i undersøgelsen. Så går nu videre til menneskerettighedsdomstolen, og det skal nok blive interessant. begrundelse er temmelig tynd, for kan man virkelig få frataget sit lands soldater ansvar, så længe de bare siger, at ja, det er jo en mission, som er er hensyn til at er, er blevet bestilt af et eller noget Og Traditionen tro, så dømt højesteret selvfølgelig også, at offerne skulle betale sagsomkostninger. Ja ja, vi anerkender, at I er tortureret, men I skal selvfølgelig også straffes for at forsøge at stille os til ansvar.